عزيز علي عزيز علي عزيز علي فقدتك يا العزيز علي عزيز علي بلاك وما نسو على شيء عزيز علي فقدتك يا العزيز علي A ظلم فراقك ظلم فراقك ظلم فراقك ظلم عذب وقلة نوم وألم نوم وألم يا العزيز فراقك ظلم أفراقك ظلم أفراق عذب وقلة وكاوريك قد علم قد علم ريد النوم يجيبك حلم يجيبك حلم عليكم رايق موش شوي I'm يا حلينا يا حلينا يا حلينا يا حلينا هلي ميت من غير عزا من غير عزا بعد فرقة يا حلينا يا حلينا هلي ميت من ترجمة لانا دي ما يعلانا دي ما يعلانا دي ما يعلانا اليوم توارو في الجبينا آه في الجبينا اللي كانو ديما ما يعلانا دي ما This can't be my own, you're not, not, I can't know, but